السلام علیکم ناظرین تھی دیکھ رہے ہو پاک ری ایکشن دا افیشل یوٹیوب چینل تے میں ہاں تا دا. اپنا كاشف علی تے اچھا میں نو ویڈیو نا حاضر ہوئے ہاں ویڈیو اپن دیکھنی ہے تو وہ تو دینا ریئكشن تو لازمی دیكھنی ویڈیو دیکھن كو پہلے اپنا یوٹیوب چینل كر سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن پریس کر دیو تاکہ ہر آن والی نوی ویڈیو تر تک پہلے پہنچ سكے چلو ویڈیو اسٹارٹ كے ویڈیو دیکھتے ہیں ناصر مقدم جناب ناصر مقدم پاکستان میں ملانا پتہ ہے کیڑا موڈل ٹھیک اس کا سپیلنگ کیا ہے اس کا سپیلنگ کیا ہے اے ناظرین پریزنٹ موجودہ صورتحال جڑی جواناں دی ہے نا پاکستانی دی می شوکی او سارا ڈیٹیل دے وچ دس دے ا انہاں نوں سنن دا اپنا ہی اک ینگسٹر بہت شوق سن دے ا تے پھر لوکاں نوں کھاندے اللہ جاندا ہے جوانی چے جے گیا زندگی دا تے پتہ کوئی جوانی چے ٹڑ گیا تے پھر اس دیاں قبر چاکراں مر رکا تیرے رب کون تے جی انہاں کلائی موٹر لکھا ہوں چلیا یہ نظر پاری چلو مگر میں اپنی قوم نسل کرنا اللہ جی اگلا چلا چکلا چکلا بالکل جی اگیں بچے نہیں پڑھ سکتے جناب مولانا ناصر مدنی صاحب پاکستان کے بہت ہی ویسے مولانا حال کے اُتے ہر دفعہ یہاں کا جڑا نا, نا موجودہ صورتحال جی آپ بیتی دستے آ گسٹر اپنی انہیں حالات دستے وہاں کی سلاح کرتے آن کو دستے آ کہ یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے نا جی تھی ادا کرو گے تو ٹھیک رہو گے کرو گے تو غلط ہو جاؤ گے یہاں نے ایس بھیڈیو بھی کے یہی چیزیں دسیاں وا کہ موبائل اجکل کے دے دے بچے جڑے آ تعلیم جو کہ پڑھ رہے آ ٹچ موبائل دے وہ ہر ٹائم کوئی گیم کھیل رہا وا کوئی کسی طرح کا کر رہا کوئی کسی طرح کا یوز کر رہا وا تو وہاں کا پڑھائی پورا پروسیجر خراب ہو گیا وا وہ او پورا اندر رزلٹ نہیں آ رہا کام ہو جاتے آ ہر پوائنٹ کے ہر جگہ یہی چیزاں وا تو نہی جی ذکر کیا جا یہ واہد مولوی ہے جہاں کہ پرزنٹ پرزنٹ موجودہ حال صورت حال ہوتے اپنا بیان کرتے ہیں عوام جیگسٹر آ یہاں بہت شوق نہ سنتے آ یہاں کا ایک فنی ٹائپ بھی آ جا با یہ سلاح تو کرتے آنے سلام دیا گلیں بھی کرتے لیکن بچے بہت زیادہ جڑا نا فنی بھی کرتے آپ کا میرا مکھن میرا چند میرا سونا ادا کے لفاظ یوز کرتے ہیں ٹچ موبائل تو بہت ہی ب... یعنی کہ ایک یگسٹر دا زہن بنا لینے نا بھی سننا وا لازمی طور اگر تو تسی پراپرلی ایک چیز ہے نا اس طریقہ کار وہ اگر تسی اسلام دے مطابق کرتے ہیں ساری سلامی تقریر کر دیں تو بہت گھٹ یگسٹر جی دا عوام ہے نا یگسٹر او نہیں اے چیز سنتی وہ بچا جہا تنز و مزاق بھی ہو جاتا نے ایک نواں ٹرینڈ شروع کیا تو یہ نہیں کہ انہوں نے پاکستان دیں سنیا پوری دنیا کے سنیا جاتا نصر مدنی ایک بہت ہی اچھے مولانا صاحب دین اسلام کے بہت ہی وڈے کاری مزید ویڈیو بھی دیکھیں گے اپنا چینل کرلو سبسکرائب تو نیک ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا اگلی ویڈیو جلدی حاضر ہوا گے تعلق